Joo, eli tosiaan seuraavaksi sitten keskitytään siihen, että miten Wordissä ja PowerPointissa tehdään, tuotetaan uh, saavutettavia dokumentteja. Fakta on kyllä kuitenkin se, että, että Word ja PowerPoint käytetään tosi paljon materiaalien tuottamiseen. Ja sen takia on hyvä nyt siellä kiinnittää huomiota, miten näitä tehdään. Uh, jos teillä on omassa koulussa tai organisaatiossa saavutettava mallipohja, niin ehdotan kyllä vahvasti, että käytätte sitä, koska silloin te pääsette paljon helpommalla. Siellä sitten mallipohjassa on otettu huomioon kaikki mahdolliset ongelmat saavutausnäökulmasta, jolloin sitten sinun vastuulla jää, että sä varmistat, että se sisältö, mitä sinä tuotat, on saavutettavaa ja kaikki muut ikään kuin riskit on minimoitu. Ja, eli kannustan kyllä käyttämään sitä, jos sellainen on. Ja Suunnittele, rakenne ja valitse ohjelmaformaatti käyttötarkoituksen mukaan. Tämä on tosi tärkeä vaihe. Me nähdään tosi paljon sellaista materiaalia, mikä on esimerkiksi pitkää tekstiä tarkoitettu nimenomaan Word-materiaaliksi ja raportityyppinen materiaali, joka tehdään PowerPointissa. Ja siinä jo heti rikotan näitä saavutettavuussääntöjä. PowerPoint on tarkoitettu nimenomaan tämän tyyppisiin esityksiin tekemiseen, ei niin, että, että se yksi dia on täynnä tekstiä. Sitä on tosi vaikea lukea, ei näe. Eli siinä rikotaan jo tosi paljon kaikkia näitä saavutettavuuslinjauksia. Eli mieti hetki, niin kuin Lottakin tuossa omassa osuudessa korosti, että miksi teet tämän sisällöllisesti, niin mieti myös, että mikä se kanava sitten olisi niin kuin sopiva, mikä kanava mikä formaatti tälle sisällölle, ennen kuin jatkat eteenpäin. Kielin merkintä on aina tärkeä ihan ruudun lukuohjelmakin varten. Ja käytetään niitä sisäänrakennettuja kappaletyylejä, varsinkin Wordissä niitä on. Eli sen sijaan, että lähdetään itse muutamasta niin käytetään niitä sisäänrakennettuja kappaletyylejä ja silloin me myös koodataan sitä dokumenttia. Mä tuun demoamaan, mitä mä näillä tarkoitan kohta. Tee teksti tekstinä, eli pysytään ihan tekstissä, se on, se on turvallista. Eli ei lähdetä tekemään semmoisia hienon näköisiä kaavioita, kuvioita tai kuvia ihan vain sen takia, kun halutaan, että se näyttää vähän paremmalta, niin mieluummin niin, että se on mustavalkoinen, se on teksti, se on maalattavissa, se on kopioitavissa, se on sitten myös saatavilla ruutulukuohjelmilla. Ja otsikoita hierarkisessa järjestyksessä, että näkee tosi paljon, että niitä otsikotasoja hypätään yli vain sen takia, että joku tietty otsikotaso on sopivan kokoinen siihen tarkoitukseen, niin sen sijaan lähdetään muokkaamaan niitä otsikotasoja, tasojen tyyliä. Eli ihan otsiko 1, 2, 3, 4, mennään järjestyksessä, ei hypätä niitä yli. Ja korostaisin kyllä, että muotoilen maltillisesti. Se ei tarkoita nyt sitä, että kun me tehdään saavutettavia dokumentteja, niistä ei tule nättejä. Niistä voi oikeasti tulla tosi nättejä ja visuaalisuutta saa käyttää, mutta maltillisesti. Ja nimenomaan varmistaen, että noin käyttämäni fontit ovat saavutettavia, värit ovat saavutettavia, mutta kannattaa kuitenkin miettiä sitä niin, että se sisältö on pääjuttu siinä. Kaikille kuville, tai sanotaanko näin, että näille ei-tekstuaaliselle sisällölle, niin lisätään vaihtoehtoiset tekstit tai sitten ne merkitään koristeelliseksi, jos ne on koristekuvia puhtaasti. Taulukoille lisätään otsikko, rivit ja kuvaukset. Mennään näihin vähän yksityiskohtaisemmin demoon kautta. Ja linkeille tuossa, kuten tuli, tulikin aiemmin, kuvaavat nimet. Ja tosiaan ulkoasuun sitten vasta viimeiseksi keskitytään ja katsotaan, että onko nyt jotain, mitä vielä kannattaisi korjata. Täytetään metatiedot ja tässä tapauksessa, mitä tarkoitan metatiedolla, niin dokumentille, dokumentille pitää laittaa otsikko, dokumentin otsikko ja se on sitten semmoinen asia, mitä pitää muistaa tehdä. Ja sitten lopuksi tarkistetaan helpokäyttöisyyttä. Microsoft maailmassa ja maailmassa puhutaan helpokäyttöisyystarkistuksesta. Tarkoitetaan siis tätä samaa asiaa, saavutettavuuden tarkistusta. Ja valitettavasti suomen kielellä tä tälle asialle on syntynyt aika monia eri termejä. Et puhutaan siis helpokäyttöisyydestä, saavutettavuudesta, käytettävyydestä. ja äh, Tarkistustyökaluista siis. Ja kaikki tekevät suurin, suurimmaksi osaksi samaa asiaa ja perustuvat nimenomaan niihin WCAG-kriteereihin. Lopuksi sitten tallennat tarvittaessa haluan korostaa sen saavutettavaan pdf-muotoon. pdf, PDF formaatina on hyvin, va hyvin vaikea saada uh, saavutettavaan muotoon. Varsinkin jos siellä on paljon taulukoita, kuvioita, visuaalisia elementtejä, niin ne voi oikeasti aiheuttaa isojakin ongelmia ja niiden muokkaaminen pitää tehdä sitten siellä Adobe Acrobat DCn puolella. Mutta jos se dokumentti on aika pitkälti tekstiä ja ehkä siellä on jotain kuvia ja niille kuville on laitettu vaihtoehtoiset tekstit kuntoon ja taulukot on säännöllisiä, niin kyllä, kyllä niin hyvinkin mahdollista on, että saadaan täysin saavutettava pdf-versio. Eli kun täällä juuritasolla Wordin puolella, PowerPointin puolella tehdään asioita oikein, niin sitten me saadaan sitä myös saavutettava pdf-lopputuloksena. Mutta se voi myös olla ongelma. Uh, noi kaikki, mitä äsken kävin läpi, koskee sekä Wordia että PowerPointia, mutta PowerPointissa lisäksi on muutama juttu, mitä pitää muistaa ja kuten me tiedämme, niin mehän käytämme PowerPointia aika paljon opetusmateriaalien teossa. Ja siellä PowerPointin päässä tosiaan on niitä valmiita diaasettelumalleja ja korostan että, että tai että käytät niitä, koska siellä on valmiiksi niitä paikkamerkintöjä, eli sen sijaan että käytät jotain tyhjää diamallia ja alat sitten sinne raamaan niitä erilaisia elementtejä esimerkiksi ympyröitä, tekstikehystä ja näin, niin käytät niitä valmiita diaasettelumalleja. silloin sulla on ne paikamerkinnät laitettu valmiiksi, ei, ei tarvitse kovin paljon nähdä vaiva sen eteen, että niiden elementtien lukemisjärjestys on oikein. Jokaisella dialla pitää olla otsikko ensinnäkin. Meillä on aika paljon kaikkia dioja, joissa ei ole mitään otsikkoa. Ja se otsikko tulee olla myös yksilöivä. Äh, ei laiteta paljon tekstiä per dia. Ja jos menee siihen, että ruvetaan jo täyttämään sitä diaa niin se on jo merkki siitä, että sulla on väärä formaatti. Silloin mieti jo, että pitäisikö siirtyä tuonne Wordin puolella, ja saisiko esimerkiksi siitä tehtyä vaikka joku tiivis paketti PowerPointilla. Korkeintaan sanoisin, että kymmenen riviä tekstiä, ja sekin on mielestäni aika paljon. Tässä nyt, jos lasken, niin tässä nyt on kahdeksan, niin ei ehkä mahtuisi tän enempää. Ja tarpeeksi iso fonttikoko, sekin riippuu tosiaan, että missä, missä tilanteessa sitä esitystä käydään läpi. Onko se joku iso salli, jos, salli, jossa istuu takana paljon opiskelijoita, miten he näkevät sitä ja niin edelleen. Nämä kaikki pitää huomioida, kun tuotetaan materiaalia. Ja dian elementteille lukemisjärjestys. Tämä ei Wordin puolella ollenkaan. Että PowerPointin puolella taas, kun meillä on näitä sisältöelementtejä siellä diassa, niin lukemisjärjestys saattaa mennä pieleen, joten voi olla, että me se pitää korjata jälkikäteen. Ja varsinkin sitten, jos käytetään erilaisia näitä sisältöelementejä, niitä objekteja, esimerkiksi sitä ympyröitä, neliöitä ja tekstikehyksiä, niin mieti, että olisiko hyvä ryhmitellä niitä loogiseksi yksiköksi, niin silloin sä voisit lisätä vain yhden vaihtoehtoisen tekstin niille. Mutta taas siinä tullaan myös siihen, että jos niillä on joku tietty lukemisjärjestys, niin silloin ne pitää jättää ikään kuin itsenäiseksi elementeiksi ja, ja merkittää sitten se, se, se tota, lukemisjärjestys kuntoon. Mä en suosittele, että käytät ajastettua dian vaihtoa tai muita tehosteita. Ja jos olet kuitenkin kova fani näille tehosteille, niin, niin voit tehdä vaikka niin, että et siinä opetustilanteessa tai niinku tilaisuudessa voit hyödyntää sitä, mutta sitten kun sä jaat sen esityksen verkon kautta, niin voit vaikka poistaa ne kaikki tämmöiset ylimääräiset hosteet ennen kuin jaat sen esityksen. Niin silloin meillä on jo kaksi versiota, että yksi on täysin saavutettava, mitä taas jaetaan verkon kautta. Äh, ihan sit senkin takia, että, että mistä tiedät, että kuinka kauan opiskelijalle menee, että se lukee sen dian läpi. Että, että me ollaan hyvin erilaisia lukijoita ja ihmisiä. No sitten nykyään uudessa versiossahan meille tulee Tyrkillä aika paljon näitä malleja, mitä PowerPoint tarjoaa, ne on hienon näköisiä, ne muuttaa link, tota listaa aivan upean näköiseksi ja näin, mutta maltillisuutta niiden kanssa sanoisin kuitenkin, koska helpostikin ne saattaa muuta koko dian sisällön kuviksi ilman, että sä edes huomaat, että okei, no nyt, nyt tässä kävi näin. Ja kyllä niitä saa käyttää, mutta maltillisesti sanoisin ja sit samalla myös aina testailla sitä helpokäyttöisyyttä. Ja tuossa vielä palan, että kun puhun muotoille maltrisesti, niin se voi ihan tarkoittaa sitä, että käytetään näitä saavutettavia fontteja. muun muassa vaikka kalibri, Verdana kuuluu saavutettaviin fonttiin ja tässä nyt ihan esimerkin vuoksi, niin tämä on saavutettava ja tämä on ei saavutettava fontti. Ja näin yksittäisenä kirjaimena, niin se näyttää ihan okolta, mutta sitten jos on pitkä teksti, missä tämä ei on käytetty, niin voi olla hyvin vaikea lukea. Ja tarpeeksi isoja fonttikokoja, vähintään 12 pistettä niin tekstissä. Ja rivin väliä suositellaan, että on 1,5. Se on, se on osalle osoitautunut ehkä korkeeksi väliksi, mutta se oikeasti helpottaa luettavuutta tosi paljon. Mä huomaan ainakin että itse nyt on tottunut lukemaan sellaista tekstiä, missä on riviväli 1,5, niin minua heti jo vaikeutuu lukeminen, jos se riviväli ei ole noin iso. Kun halutaan korostaa tätä sisältöä, niin käytetään lihavointia sen sijaan, että käytetään eri värejä, koska silloin me ollaan jo heti siinä vähän niin kuin riskitiellä, että hetkinen, että, että onkohan nämä värikontrastit o, saavutettavia. Isoja kirjaimia sitten vain tarvittaessa. Ei kirjoittaa kokonaista tekstiä isolla kirjoimilla. Se on vaikea lukea. Tekstiä tasataan vasempaan reunaan. Se on luonnollista ja helppo lukea. Ja Kuten tuli aikaisemminkin tuli, läpi, tuli tota esille, niin käytetään näitä erilaisia visualisointimenetelmiä, mitä meillä on, tai tapoja, luetteloita ja muita, mutta niin, että ne on helppo havaita. Värikontrasti tosiaan on tärkeää tärkeä varmistaa myös. Tämä helpokäyttöisyystyökalu, tarkistin, minkä tulen demoamaan kohta, niin se ei nyt ihan kaikista vielä herjaa. Esimerkiksi ei tarkiste, se ei tarkista dokumentin otsikko, eli se jää sinun vastuulla, että merkitsee dokumentin otsikko oikein, tai että kieli on valittu oikein dokumentille. Siellä on jotakin juttuja, mitä pitää itse muistaa. Noista tyyleistä puhuttiin, eli tosiaan näitä Wordin sisärakennettuja tyylejä käytetään, niitä sitten muokataan tarvittaessa, mutta jokainen sisältö on tägätty joksikin tyyliksi. Silloin meillä on jo Täh, hyvin oikein tägätty dokumentti, eli koodattu dokumentti. Ja ulkoasut tosiaan vasta viimeisen, viimeiseksi, ja siellä sitten tarkistetaan ne fontit värit, ja katsotaan myös, että ei ole jäänyt mitään sellaista ylimääräistä ö, sisältöä, mitä halutaan poistaa sieltä. Ja lopuksi sitten varmistetaan helpokäytöisyys. Vaihtoehtoisesti nykyisessä uudessa versiossa niin tämä tarkistus voi olla asiassa koko ajan päällä. Et koko ajan kun sinä tuotat uutta sisältöä, niin tämä jo tarkistaa, että onko tuoma se sisältö saavutettava, mikä on tosi hyvä juttu sekin. Ja yleensä tosiaan se, se kertoo, että no mitä on virheitä ja mitä on varoituksia. Mun suositus on se, että pyrit korjaamaan ihan kaikki, koska esimerkiksi vaikka värikontrastit jostakin syystä on nyt tällä hetkellä ryhmitelty varoituksiksi, vaikka ne pitää kyllä täytyä, että se on ihan selkeä virhe mun mielestä. Mutta ainakin virheet tulee korjata ja tyypillisiä virheitä, mitä itselläni on tullut tästä tämän työn kautta, niin kuvista puuttuu vaihtoehtoiset tekstit ja ne kuvia ei ole rivitetty tekstin tasoon, eli heti kun kuvalle laitetaan joku vaihtoehtoinen teksti, niin se ohjelma haluaa, että se kiinnitetään jonkin tekstin tason, eli kiinnitetään ikään kuin jonkin tekstin sisältöön. Värikontrastit ovat riittämättömiä tai taulukot eivät ole säännöllisiä, ei ole otsikoriviä ja muuta vastaavaa. Ja sitten vasta lopussa tosiaan mietitään, että no, on, jaetaanko tämä pdf formaatissa Ei, ja jos jaetaan pdf formaatissa niin se pitää vielä varmistaa, että se tallennus tapahtuu uh, PD, saavutettavaksi pdf-ksi. Eli jos esimerkiksi vaikka tähän asti olet käyttänyt uh, uh, tulosta pdf-ksi, niin unohtaa sen saman tien, koska se tekee sitä dokumentista kokonaisen kuvan. Eli oikea tapa on siellä valitse tiedosto, vie ja siellä sitten valitaan tuo luo pdf tai XPS-tiedosto. Ja kaikista tärkein kohta tässä on tämä tässä valinta, asiakirjan rakenteen tunnisteet helpokäyttötoimintoa varten. Tämä tarkoittaa sitä, että se dokumentti koodataan oikein niin, että ruudun lukuehjelmat pystyvät sitten lukemaan. Ja kuten mainitsin aikaisemmin, niin PDF-t ovat vähän hankalia, että niiden kanssa voi olla vähän riskiä. Ja nimetään myös PDF-tiedosto kuvaavasti. Ja seuraavaksi demoon teille yhden Word-esimerkin, ja siinä työpaja-osuutessa teille tuleekin pieni tehtävä uh, PowerPointista. Nyt käydään hieman läpi yhtä esimerkkiä Wordia, jonka olen te tehnyt siis tarkoituksella ei saavutettavan vaan muoto. Katsotaan, mitä kaikkea täällä olisi sellaisia asioita, mitä pitäisi lähteä korjaamaan. Ja tosiaan minulla on... U Uusin Wordia olen ymmärtänyt, että teilläkin, teilläkin on uusi, uusi tota versio, että korjaa Sanna, jos olen väärässä, mutta en muista, oli asia. Ja, Meillä vähän vaihtelee, Okei. Okay, <laughs> pitäisi olla aika uusi versio. Joo. Mutta että mitä tässä nyt on, niin on tämä uh, aloitussivu, sisällysluettelo ja sitten on vaan niin tämmöistä tekstiä. Eri, muotoon, eri muotoissa esitetty, Sitten on jotain kuvia, taas vähän tekstiä ja sitten on tämmöinen Smart Art, mitä käytetään jonkun verran varsinkin sitten tuolla PowerPointin puolella. No sitten on taulukoita ja vähän on myös niinku taulukko käytetty tässä väärin. Katsotaan kohta miksi ja sitten tämmöinen nosto. Mä lähtisin, lähtisin siitä liikenteeseen, että, että ajaisin tämän helpokäytöisyyden tarkistusta ja se tapahtuu täällä tarkista kautta. Ja täällä on tämä tarkista, helppo käyttöisyys. Tässä uusimmassa versiossa on tullut jo pika eri vaihtoehtoja, mutta mennään nyt ihan tehdään koko tarkistus kerrallaan. Ja kun painan tuosta, niin tänne oikealle sitten tulee näitä tarkistuksen tuloksia. Mitä kaikkea tuli, niin vaihtoehtoinen teksti puuttuu kuville, kaaviokuvalle ja sitten se sanoo, että ei otsikoriviä. taulukolta puuttuu otsikorivi ja kuvaa tai objektia ei ole tekstiin. Sitten varoituksiin se sanoi, että, että taulukon solut on yhdistetty. Sitten on myös lukuista tekstikontrastia, eli, eli nämä värikontrastit eivät täytty. Ja tässä sitten on tommoinen asetus, että pitää helppokäytöisen tarkistuskäynnissä työskentelyn aikana. Niin tämä oli juuri se kohta, että voi tosiaan laittaa sen päälle koko ajan ja laittaa tämä myös tarkistus päälle. Ja samalla kun tuotat uutta sisältöä, niin samalla se käy läpi, että onko jotain, mikä meni väärin esimerkiksi autosnäkökulmasta. Lähdetään siitä liikenteeseen, että jos mä vaikka valitsentaan tämän kuva kaksi. Ja kyseessä on tämä kuva tässä. Ja täällä tässä uudemmassa versiossa, niin heti tästä alasvetovalikosta pääset jo lisäämään kuvauksen tai merkitsemään sen koristeelliseksi. Toinen vaihtoehto on se, että hiiren oikealla täällä on näyttä vaihtoehtoinen teksti. Ja tässä sitten on myös tämä tekoäly tullut jo mukaan. Ehdota kuvausta puolesta, niin vielä ei ole siinä pisteessä, että me voitaisiin ihan sokeasti luottaa siihen kyllä. Mutta yksi vaihtoehto mitä voisitte kyllä lähteä testaamaan. Ja mä oon tänne jo laitanut valmiiksi tämän vaihtoehtoisen tekstin. Ja mä vaan leikkaan sen tästä ja laitetaan nyt tälle kuvalle tämä vaihtoehtoinen teksti. Eli lisää kuvaus. Ja Tämä vaihtoehtoinen teksti on aika lyhyt, eli suositus on 1-2 yksityiskohtaista lausetta, eli ei kovin pitkä. Tässä ei nyt pysty kuvaamaan kovin yksityiskohtaisesti esimerkiksi jotain kaavioita tai muuta vasta. mistä on kyse. Ja se on hyvä olla eri kuin mitä kuvateksti on, koska sekä kuvatekstin että vaihtoehtoisen tekstin lukuohjelma lukee äänen, eli tässä nyt sitten Ruutonlukuohjelmalla on mahdollista saada kahdesta eri paikasta sitä kuvan sisällöstä tietoa. Ja kun suljen tämän, niin palaan tänne, niin se, se ilmoitus on nyt lähtenyt pois. Ja seuraavaksi se sanoo, että ö, täällä on tämmöinen kuvio, joka kaipaa myös vaihtoehtoista tekstistä, te, ö, teksta, tekstin kuvausta. Ja tällekin laitetaan sitten myös vaihtoehtoinen teksti. Tämä on siis tehty ihan tämmöisellä lisää ja smart art toiminnolla ja näitä käytetään aika paljon. Ja sitten lähtis kuvaamaan, mitä tämä smart art sisältö kuvaa tässä tapauksessa. Ja täm, samalla lailla myös tässä vaihtoehtoinen teksti ja tuohon sitten kuvaus. Tai jos on vaikka joku täysin koristeellinen, niin voi merkata koristeelliseksi. Eli tässä sitten olisi smart, smart artin kuvaus, sisällön kuvaus. Ja nämä on kyllä siinä mielessä hyviä, mutta samalla myös hankalia, että tuota, teksti on ihan niin kuin saatavilla, eli, eli kuten huomaatte, niin pystyn tämän tekstin maalaamaan, tarkoitan sitä, että se on ihan saavutettavaa, ei ole kuvaa kuvaa. Äh, mutta sitten on myös tapauksia, jolloin smartartista on hyvä tallentaa kuvaan ja laittaa sille kuvalle vaihtoehtoinen teksti, Et se on vähän riippukäytötarkoituksesta. Mutta että... Smart Artellekin pitää laittaa vaihtoehtoiset ja itse asiassa jopa niin, että näille laatikoillekin saattaa tulla välillä vastaan, että tulee laittaa vaihtoehtoiset Tuossa nyt ei, se ei pyydä niitä, mutta antaa kyllä mahdollisuuden. No sitten meille tulee taulukosta, eli taulukko. Sano, että tällä taulukolla tässä ei ole otsikoriviä. Ja ei olekaan, mutta mä olen muuttanut vaan sen niin, että olen boltannut nämä rivit niin, että näytän otsikon. otsikon. tämä on väärä tapa toimia. Taulukolla pitää aina olla otsikorivi. Eli silloin maalaan tämän taulukon ja taulukon rakenne ja täällä otsikorivi muutetaan se oikein otsikoriviksi. Ja tosiaan tota, taulukokin tulee olla säännöllinen ja säännöllisyys tarkoittaa sitä, että taulukossa on yhtä monta ö, riviä kuin yhtä monta solua jokaisella rivillä. Ja tässä meille tuleekin heti varoitustaulukon liittyen yhdistettyjä tai jaettuja soluja taulukossa. Jos klikkaan tuosta, niin se näyttää jo tuossa, että tämä, nämä rivit on yhdistetty. Eli mieluummin niin, että tehdään, tehdään tota säännöllisiä taulukoita. Ja tässä sitten lähtisin vaan jakamaan, jakamaan tota näitä soluja. Rivien määrä kaksi. Ja noin. Nyt, nyt meillä on säännöllinen taulukko, eli yhtä monta solua jokaisella rivillä. Toki jossakin tapauksessa voi tehdä niin, että näitä, näitä yhdistetään, mutta silloin se on hyvä testata tästä taulukon toimivuutta, vaikka ihan tämmöisellä sarkainnäppäimellä näppäim, tuossa, mikä löytyy näppäimistöstä. No Sitten se sanoi, että kuva tai objekti ei ole sitottu minkään tekstiin. No niin, huomaatte tässä on nyt sen, että tämän kansikuvan Teksti on tehty, on tehty tekstilaatikon ja se tuottaa heti vaikeuksia. Sen sijaan, ö, miten itse tekisin tämän, niin, niin tekisin sen ihan, mä nyt kopioin tämän tekstin ihan vaan tekstinä, lait, tuon sen tavallisena tekstinä. Ja sitten tälle tekstille lait, ö, laittaisi tietenkin tämän otsikotason. Esimerkiksi tässä on tämä otsikotaso. Ja kaiken lisäksi, niin Tämä on huono fontti, huono väri, mutta kuten huomaat, näistähän se ei heriää, ainakin tuosta fonttilaista ei heriää. Huono si sen takia, koska sitä on vaikea lukea. Ja mä poistan nyt tämän tekstilaatikon kokonaan. Nyt olen kirjoittanut tavallistaan tekstin ja käyt, laittanut sinne sille sitten ton otsikotason, niin se on paljon oikeampi tapa tehdä. Ja ei muuta sitten kuin vaihtamaan tämä lajia. En tekisi sitä niin, että vaihtaisin täällä, vaan vaihtaisin ihan näitä tyyle, tyyleissä. Eli hiiren oikealla ja muokkaa sen tyylin kohdalla, minkä halutaan vaihtaa. Ja valitaan sitten tähän eri. Otan vaikka tuon kalibrileipätekstin. Vaihdan myös tämän värin samalla. Punainen on vähän siinä ja siinä vaarallinen väri. Ja sitten taas. Voisi myös lähteä tutkimaan, että mitä rivin väli tässä nyt sitten esimerkiksi on. Onko se liian korkea tähän tarkoitukseen? Eli täällä kappaleen alta löytyy. No rivin väli on merkattu ykköseksi, mutta jostakin syystä se on aika nyt korkea tässä, mutta se voi olla kyllä myös, että on jäänyt yleistä. Ja vinkinä muuten, että Wordissä on hyvä olla päällä tämä näytä kaikki. Eli näyttökappalemerkit ja muut piilomerkit. Se aina auttaa näkemään, että mitä kaikkea ylimääräistä meillä tässä on. Esimerkiksi mulla, vaikka nyt oli tuossa ylimääräinen rivinvaihto. Ja tämmöiset ylimääräiset rivinvaihdot, tuota, rudnulkuohjelmilla vaan enemmän työtä, että kun ne sanoo esimerkiksi jokaisen kohdalla, että tyhjää tai tyhjää rivinväliä tai muu vastaavaa, niin, niin putsataan ne kaikki ylimääräiset pois, jos vaan mahdollista. Ei ole mitenkään liian vaarallista, jos niitä jää, mutta jos mahdollista, niin on hyvä putsata. Ja sen sijaan nyt, että mä lähtisin esimerkiksi laittamaan tämän otsikon alemmas näin, niin mieluummin sitten suosittelen niin, että, että tota täällä asetelun kohdalla niin lait pelataan näiden pisteiden kanssa, eli ennen ja jälkeen, jos vaikka tuohon ennen laittaisi jotain vaikka 200. No, 200, 198 ja sitten myös vasen ja oikea, niin, niin lähti sitäkin, sitäkin tässä nyt sitten määritelemään. Niin silloin meille ei synty mitään ylimääräisiä merkkejä. Mutta kuten huomasitte huomas, tosiaan, niin tuossahan oli toi, ei saavuteta fonttilain, mutta siitä se, meillä ei tullut mitään heriä, vaan se on ihan meidän tehtävissä. Toinen asia, mikä on meidän tehtävissä ja tarkistavissa, on nimenomaan se dokumentin kieli. Ja dokumentin kieli tosiaan pystytään varmistamaan täältä tarkistaa, kieli ja kieliasetukset. Itse asiassa pahoittelut, se oli väärä kohta, määritä tarkistuskieli. Ja täällä sitten valitaan se kieli, millä, dokumen, millä kielellä dokumentti on tehty. Jos dokumentti sisältää paikkoittain jotain muuta kieltä, esimerkiksi vaikka ruotsia tai englantia, niin voit merkata ne kohdat ja niiden kohtien kohdalla muutat kielen sen mukaan. Silloin runnulukuehjelma osaa lukea oikein sen sisällön. Ja kolmas asia, mitä pitää muistaa tehdä automaattisesti itse, itse siis manuaalisesti itse, niin löytyy täältä tiedosto ja tiedot. Ja kyseessä on tosiaan tämä otsikko, eli dokumentin otsiko tulee laittaa tähän, koska se auttaa sitten, niin varsinkin jos me tehdään tästä dokumentista pdf-versio, niin, niin se dokumentin otsiko tulee siihen välilehteen, ja vaikka jos olet hakenut Googlesta jotain pdf-tietosta, ja jos olet saatanut saada, että on tosi outo tuloksia pdf-tietosalle, niin joutuu nimenomaan sen takia, että tämä ei ole laitettu kuntoon. Eli tästäkään se ei herjää se tarkistustyökalu, vaikka se nyt puuttui tässä tapauksessa. No mennään vielä eteenpäin tämän automaattisen tarkistuksen kanssa, niin uh, kuva tai objekti ei ole sidottu. Eli tällainen, tällainen esimerkki tässä nyt on, että tota, on tehty tuommoinen laatikko, eli tuosta lisää, muodot ja tekstilaatikko. Ja tämän, tämmöiset kelluvat tekstilaatikot on kyllä siinä mielessä niin hyviä, kun niitä voi tehdä ja sitten niitä voi niinku raahata miten vaan ja asemoita paikkaan mihin niinku halutaan, mutta sitten meillä voi olla ongelmia saavutettavuuden kanssa. Et yksi vaihtoehto voi olla, mä nyt laitan vielä uuden sivun tähän, että saan vähän tilaa. Yksi vaihtoehto voi vaikka olla se, että, että näiden laatikoiden tilalle niin käytetäänkin ää, jotain muuta tyyliä. Esimerkiksi vaikka jos nyt maalan tämän sisällön ja aloitusvälilehdellä, niin täällä voi olla jotain tyyliä, mitä voidaan hyödyntää. No vaikka tämä erottuva lainaustyyli, mikä on tullut Microsoftilta automaattisesti, voi käyttää sen ja sitten vaikka käydä muokkaamassa vähän tätä tyyliä. Eli, eli sitten jos mä menen tuonne kappaleen puolelle, niin itse asiassa tuossa voi jo vaihtaa esimerkiksi ton värin. Voi laittaa vaikka boltausta tälle tekstille ja sitten uh, reunat kohdalla, niin voi käydä vaikka vaihtamassa myös reunojen tyyliä. Ja ottaa niitä käyttöön sitten joka puolella ja taustakin väri voi muuttaa, että mä en nyt käyttää aikaa tähän ulkoasun, mutta että, että näet, että tällaisia saavutettavia uh, kokonaisuuksia voi tehdä myös ja visuaalisuuteenkin uh, investoida aikaa ja tehdä niistä visuaalisia ja samalla sitten vältyä kaikista saavutettavuusvirheistä. Näitäkin saa toki käyttää. En, en sano, että ei saa käyttää, mutta sitten pitää vaan niin olla valmis käyttää se aikaa siihen, että niille laitetaan vaihtoehtoiset tekstit, niitä sidotaan tekstiin. Koska nyt esimerkiksi heti kun mä käyn korjaamassa tämän, että sidotaan johonkin tekstiin, sijoita, sijoita tämä tekstin sisään, niin se menee jo tonne ja mä en niin saa sitä enää uudelleen asennettua. O, uudelleen asemoittu siihen kohtaan, mihin itse olisin halunnut. Eli voi tuota tällaisia pieniä päänvaivoja. Ja toki sitten siinä vaihtoehtona myös se, että et hiilen oikealla, kun katson, mitä täällä on vaihtoehtoinen tekstinä, niin voisin vaikka merkata koristeelliseksi, jolloin sitten sitä ei tarvitse sitoa mihinkään ö, tekstiin. Mutta näiden kanssa kannattaa olla varovainen, koska sitten jos tämä muuttaa PDF-ksi, niin se voi olla, että tämä koko elementti on sitten koristellinen myös pdf-puolella, tarkoittaa sitä, että jos meillä on tässä jotain tosi tärkeää sisältöä, mitä me ollaan haluttu korostaa, niin jää sitten ruutunlukuehjelmalla lukematta läpi. Eli tällaisia riskejä on olemassa. Sitten meillä on tämä vaikea lukenen lukene kontrasti, tässä SmartArtissa, niin tuossa on kyllä ainakin tosi huono kontrasti, niin näitäkin pystyy tosiaan automaattisesti täältä, valitse muita värejä ja muuttaa vaikka joku, joku turvallisempi värikontrasti siinä. Tai vaikka sitten katsotaan tämä seuraava, niin tämä taulukko on kyllä aika huono väriltään. Ja jos nyt vertailen näitä kahta taulukoa, niin tämä on, tämä on tosi selkeä taulukko Se on säännöllinen, sillä on myös otsikkorivi käytössä. Toki se on vain mustavalkoinen. Toki tähän voi käyttäytää muita tyylejä, ei tarvitse olla mustavalkoinen mutta että ne, ne tyyliset, mitä käytetään, ovat saavutettavia ja ovat selkeitä, että verrattuna tähän niin tämä menee jo aika, aika tota hankalaksi tämä taulukko saada, saada tieto sieltä irti. Ihan vain tuon värikontrastin takia ja muun takia niin minä suosittelen, että tämä ylimäinen taulukko olisi paljon parempi tässä vaihtoehdossa. Ja vaikea lukenen kontrasti jatkuu. No ensinnäkin mä olen käytänyt tässä täysin väärin taulukko. Tässä olisi niin yksi vaihtoehto mahdollisuus käyttää vaikka palsoitusta, eli tämä sisältö sitten tuotankin palstana. Eli täällä sitten kun al, aletaan kirjoittaa tuota sitä sisältöä, niin täällä asetelukohdalla otetaan palstat käyttöön kaksi. Tiedän, se ei ole yhtä sujuva kuin että kun käytetään taulukko, koska taulukon voi laittaa soluin niin paljon tekstiä kuin itse haluaa, kun sitten taas palsoitus niin ei anna sitä kontrollia. Mutta näkökulmasta tämä on hyvin hankala koska tässä on tämä taulukorivi ja hirvemäärä tekstiä, niin, niin taulukot on tarkoitettu nimenomaan datan esittämiseen, ei niinkään, että, että niin layoutien käyttämiseen tai että rakennetaan layoutia käyttäen taulukoita. Eli tässä tapauksessa mä poistaisin tämän taulukon kokonaan ja alkaisin tehdä tämän sisällön uusiksi. Ja nythän tämä näyttää oikealta. Eli meille tuli vihreä väri. Ja kyllä tässä nyt sitten äsken kun oli niitä virheilmoituksia, niin jokaisen virheilmoituksen kohdalla saat myös lisäapua näistä selitteistä, mitä, mitä on täällä alhaalla. Mutta tota, periaatteessa nyt tämän helppo tarkistuksen, tarkistuksen mukaan niin meillä olisi aika pitkälle tehty saavutettava Word-dokumentti, mutta jos nyt sitten olisi tarvetta viedä tämä PDF-formaattiin, niin kannattaa tehdä ehdottomasti niin, että tiedosto vie ja luo pdf tai xps tiedosto, luo pdf tai xps tiedosto ja sitten sitten siellä tuota, ää, täältä katsotaan että asetukset, pääkohta on tämä asiakirjan rakenteet, rakenteen tunnisteet, helpokäyttötoimintoa varten on valittu, silloin tämä tarkoittaa sitä, että, että, että tuota, tämä tiedosto on koodattu o, niin oikein kuin vaan mahdollisesti tässä tapauksessa. Jos meillä on myös sisällä on niin kannata laittaa myös luo kirjanmerkit käyttämällä otsikoita. Silloin sille pdf tiedostolle tulee automaattisesti myös kirjanmerkit, eli siinäkin niin kuin ikään kuin tsekataan sitä saavutettavuutta ja varmistetaan, että käyttäjä pystyy käyttämään niitä kirjanmerkkejä. Eli missään nimessä ei tuotetaan pdfä käyttämällä tulosta, vaan nimenomaan tämä vie, joka on sisärakennettu ei vaati mitään lisäasennusta esimerkiksi, vaan ihan se on siellä olemassa, niin sitä kautta tuotetaan PDF-tietosto samalla lailla myös tuolla PowerPointin puolella, ei ainoastaan Wordin päässä. No tässä olisi nyt sitten tämmöinen rajallinen paketti puoli tuntia liittyen tähän Wordin ja tosiaan se PowerPoint tullaan takvaamaan harjoituksen kautta sitten työpajaosuudessa Tuliko tästä Office-maailmasta kysyttävää.